Привіт всім! Сьогодні ми з Вами проведемо заміну елементу живлення в автомобільному відкидному ключі щипом. До початку цієї справи нам необхідно запастись новою батарейкою CA2032. Ось два мої ключі. Це оригінал і дублікат. Зовні вони однакові, та є різниця внутрішня, в тому числі і вкріплені елементу живлення. Для початку нам необхідно роз'єднати дві складові частини ключа – механічну та електронну. Це легко можна зробити, якщо знаєш як, інакше можна пошкодити сам ключ. Механічна частина нам поки що не потрібна, а от електронну частину ключа ми розділимо ще навпіл. А для цього нам зовсім не потрібні якісь допоміжні інструменти. На одній із половинок і кріпиться об'єкт нашої заміни. Перед тим, як вийняти батарейку, уважно подивіться і запам'ятайте розміщення її полярності. Ну, а вже потім можна почати її демонтаж. В оригінальному моєму ключі батарейка розміщена мінусом догори. Ну і відповідно плюсом всередину. Тому на корпусі обов'язково має бути позначення, де розміщується плюс вставивши новий елемент живлення, складаємо все у зворотному порядку. З'єднуємо між собою дві половинки електронної частини. А далі додаємо механічну частину ключа. І, повторюсь, якщо ви знаєте, як це робиться, то в тому немає ніяких складнощів. Далі переходимо до дубліката. Принцип його розборки такий самий. От в цьому місці ми і починаємо розділяти його на дві половини. А тут ми бачимо, що батарейка кріпиться прямо на платі, яку для зручності ми можемо виняти з корпуса. І щоб дістати стару батарейку, не потрібно її виколуплювати, а лише посунути вбік і виняти її з гнізда. Звернув вашу увагу на те, що в цьому ключі батарейка розміщена плюсом догори. Тому при її заміні обов'язково це враховуйте. Заганяємо на місце новий елемент живлення, а саму плату з цим елементом монтуємо мікриками до відповідних кнопок. Збираємо до кучі електронну частину і додаємо механічну. Ключі в зборі. Можна перевіряти їхню роботу з центральним замком. Всім дякую за увагу. Успіхів у ваших починаннях.